ایک رشن پالتو کتے کا مالک ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارا گیا اس اس کے کے کے مالک کے مرنے کے بعد اس کتے کو کئی لوگوں نے کوشش کی, کی لیکن یہ اپنے مالک کی قبر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوا اور مسلسل سات سال تک اس جگہ پر رہتے ہوئے آخر کار وہ دو دو میں مر گیا لیکن رشین اس کی وفاداری سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اس کا ایک پتھر کا مجسمہ اسے ٹریبیوٹ کے طور پر نصب کر دیا